Hvis du er maden er enormt vigtig, når du er kold, faktisk er det sådan, at din krop forbrænder enormt meget energi, bare ved at sidde i sofaen. For nogle vil det endda være som at løbe et hver dag. Derfor er maden så enormt vigtigt for, at du kan få energi og bevare den energi, du har til at leve et aktivt liv. Det er vigtigt for at kunne opbygge muskler og bevare de muskler, du har. Og det er rigtig vigtigt for at undgå infektioner og indlæggelser. Hos os i kan du få et forløb med dit enten på hold eller individuelt, og vi vil glæde os til at du er velkommen.